Macron, discurs istoric în Parlamentul European. Nu vreau să fac parte dintr o generație de oameni unici. Președintele dintele Emmanuel Macron a pledat marci la Strasbourg. Într-un discurs rostit în fața Parlamentului European, apărarea în mod ferm a unei suveranități europene reinventate în fața tentaciei autoritare în unele ceri ale Uniunii Europene, relatează AFP, conform majorului Rez. Vreau să aparțin unei generații care a decis să i-a ferm democrația. Nu voi ceda niciunei fascinații pentru regimurile autoritare, a spus Macron în discursul său. Nu vreau să fac parte dintr-o generație de somnambuli, a adăugat el. El le-a cerut europenilor să. Subliniere, apere de încres, subliniere pere modelul de democrație liberal în fața regimurilor autocrate, în subliniere tere în întreaga lume, subliniere ia democraților liberale din interiorul Uniunii Europene, menționează Reuters. În fața autoritarismului, răspunsul nu este democrația autoritar, ci autoritatea democrației. A declarat Macron în fața Parlamentului European o referire voalată la guvernele din Polonia, sublinierea Ungaria. Emmanuel Macron, gest de front la adresa lui Bashar al-Assad. Îi retrage cea mai înaltă distinție franceză. Emmanuel Macron a propus de asemenea crearea unui program european pentru a finanța colectivitțile locale care primesc refugiați pentru a depsubi dezbatere aprins privind cotele de alocare în cadrul el. Propun să se creeze un program european care să sprijine financiar sublinierea direct. Autoritățile locale care primesc sublinierea integrează refugiați, a declarat Macron în discursul rostit în fața Parlamentului European. Presubliniere din telecomisiei europene, Jean-Claude Juncker, a salutat marcia angajamentul presubliniere dintelui francez fac de Uniunea Europeană. Doresc să, mi-exprim emoția, sublinierei prietenia, când îl aud pe presubliniere dintele francez adresându-se în acest mod. Adevrata Frank Santos, a declarat Juncker în Parlamentul European, după discursul rostit de Macron.